Jak jste se loučil se svobodou? Já jsem se se svobodou neloučil. Já jsem to nestihl. <laughs> Jaké období vašeho života bylo nejsvobodnější? Hmm, asi na vysoké škole. A co nejsvobodnějšího jste kdy v životě udělal? To vůbec nevím, to je těžká otázka. To nevím. Ty Dobře. jste měl dát přednému. Tak. Jste popřemýšlet, my to můžeme prostříhat. Tak já tím budu přemýšle, pak si Dobře. to přestříhat. Uh, vadí vám pamlsková vyhláška? Anebo jaký na ní máte názor? Mně už nevadí, já už jsem mimo tu věkovou skupin. <laughs> Ale je to blbost. Co, nebo kdo vás omezuje na svobodě? Tak nemůžu říct manželka, že tak takhle <laughs> musím asi nic. Kdybyste měl možnost si vybrat čím, nebo co byste chtěl být, nějaká mm -hmm. věc, zvíře, nebo tak, tak mm -hmm. co by to bylo? Asi medvět Dobře, můžete nám předvést, jak byste se tady choval, kdybyste byl lední medvěd? Hmm. Spál bych. <laughs> Půl roku bych. No to jsou já. <laughs> Jak byste se tvářil, kdyby vám někdo ukradl jedno z vašich zvířátek z klíčenky? Pravě, pozor.